الان وحصريا استديو يا ضيوف السعد هلي وامطري مثل الغمامي فرحة الفوانها الليله تجمل كل حبالي ليلة من نورها تجلي الغياهب والضما وانظم ابيات الكلام يا ضيوف السعد هني وانظري مثل برد الغمام فرحه الاخوان هالليله تجم برد كل غالي سلمت النور هاتك للغياهب والظلام فرحه فيصل محمود والله من احلى الليالي هن كذي هالليله افرح فينا يلي لكم قدر ومقامي وقلبوا عالعود الازرق والبن والله فدنا لي الف مبروك ياعيالي يا بعد كلنا انامي نشوفكم هالليلة ظل كشوف والله حالي يا فيصل يسعدك ربي والفرح فانك دوامي يا وليدي راح وسلامي والله دي ما السعادل يا عسس منك طوالي انت رمز الجوض والنخوة ونكعلي مقامي كاسب النماز وفعل الجزلة الفعال كاسب النماز وفعل الجزلة الفعال يا سلامي نشي وخلي يطولنا السلامي سسكون الحرب من جداني وعملوا خوالي وافرح واتباها وافتخر بين الزحامي، وشهد لكم دوم ترفعوني راسي فوق عالي والختام سقى صلاتي عني في مسك الختامي، والله ديب السعادة كل وقت وكل حالي، والله ديب السعادة كل وقت وكل حالي، والله ديب السعادة كل وقت وكل الفرح، قصايد شعرية حسب الطلب، موالي